Storyboard eller dreiebok som vi kallar det på norsk, er et verktøy vi bruker for å planlegge en film før den blir laget. I et storyboard så tegner vi utsnitt av scener, kombinert med hva som skjer i bilde og hvilken lydkommentar som eventuelt kommer med i den samme scenen. Her finnes det mange forskjellige måter å gjøre det. Profesjonelle filmer, de har relativt avanserte storyboard. Ryktene går om at Ringenes Herre kunne Peter Jackson, regissøren, se ferdig storyboard før selve filmen hadde spilt inn et eneste sekund. Jeg tenker å lære bort det en veldig enkel måte å lage et storyboard. Her har jeg ett eksempel på ett storyboard som er laget på en utskrift av tre tomme sider i PowerPoint. Her har jeg følgende prinsipper. Du tegner vilket utsnitt du ønsker å se i bildet i denne ruta til venstre. Så forteller jeg i linjene borte til høyre, så forteller jeg hva som er dialogen i denne sekvensen. Så skriver jeg under hva som skjer, for eksempel piler innover, det betyr at man zoomer innover. Piler utover mener at man zoomer ut i en retning forteller noe om hvordan kamera panorerer. Og i tillegg så skriver jeg en forklaring på kamerabevegelser under. På denne måten kan vi sitte sammen og brainstorme og på en måte tegne filmen før vi går til selve innspillingen. Nå skal jeg vise deg hvordan du enkelt bruker en tom PowerPoint som utgangspunkt for ditt storyboard. Da er jeg inne her nå i PowerPoint så går jeg bort på fil og velger fil, og så velger jeg skriv ut. Da velger du under alternativer her, så velger du den som heter tre lysbilder, den som ligger på alternativ tre. Da kommer du opp sånn som du ser på skjermen nå, og da har du muligheten til å printe ut disse, eller så kan du selvfølgelig lage et tilsvarende løsning der du lager in, tilsvarende firkanter i et Word-dokument, og rett og slett skriver inn kommentarene dine med tastaturet i tekstbehandleren. Men personlig så er jeg veldig glad i å, selv om jeg synes jeg ikke er noe flink til å tegne, så liker jeg denne måten med å tegne med penn og papir, og i stedet for å tegne avanserte mennesker, så tegner jeg fyrstykksmennesker for å forklare meg selv til selve opptaket, og hva som skal være i bildet til den hvertid.